Ваша високоповажностей, пане президенте, шановна професор Беатрікс Сбусе, дорогі колеги та студенти, шановні пані та панове. Надзвичайно символічно, що сьогодні ми відзначаємо День Європи, День єднання заради життя народів у мирі і добробуті. Маю за честь запросити до слова лідера України як країни вільного світу, президента України Володимира Зеленського. Дуже дякую. Вітаю всіх вас. Все студентство і у нас в Україні, і у всій Європі з Днем Європи, нашою вільною, об'єднаною і знову сміливою Європою. І я хочу присвятити це моє звернення сьогодні саме сміливості, тому якою важливою є сміливість в усіх сферах життя. І в житті людини, в житті держави, і в житті усього нашого континенту. Чи були б ми тут сьогодні, якби 80 років тому вільні народи світу не проявили б достатню сміливість, щоб знищити зло нацизму? Очевидно, якби тоді виник дефіцит сміливості, сьогодні нас би тут не було. Але з іншого боку, якби у вирішальне десятиліття перед Другою світовою війною європейські лідери та країни проявили більшу рішучість, більшу єдність, більшу сміливість, можливо, зло нацизму, вдалося би знищити ще у корінні. А після Другої світової війни простір свободи в Європі та світі майже всюди неухильно збільшувався. Але жоден із таких кроків свободи не був просто подарунком, не був примхою долі. Всюди свободи ставало більше, бо сміливості людей ставало більше. І де б не боролись за свободу в 20-му столітті, чи то в парламентах, чи то на вулицях, чи то у медіа, чи то в студентських аудиторіях. Всюди захист. І зростання свободи ставало прямим наслідком сміливості. Але з іншого боку, чому доводилось боротися за свободу? Бо були ті, хто вірив, ніби може собі дозволити не віддати людям те чи інше право, ту чи іншу нову сучасну норму життя. Хтось із таких супротивників свободи просто боявся її, Хтось із них був переконаним автократом. А це теж наслідок страху. А хтось просто щиро не розумів, що вже прийшов час для змін. Тут представники різних європейських країн, різних частин нашого континенту. Україна, Швеція, Німеччина та Іспанія. Тут Франція, Італія, Британія, Угорщина – всі ви можете поглянути на шлях, що його пройшли ваші країни в боротьбі за свободу для людей, в боротьбі за нашу Європу, яку ми знаємо і цінуємо, та побачити, що це був шлях саме сміливості, конкретних сміливих людей, які будували нашу спільноту вільних народів? І хоч зараз, принаймні, наші з вами народи після такого 20-го століття і після таких перших 20 років нового століття насолоджуються більшою свободою, ніж багато-багато поколінь до нас, ми не маємо права піддаватись ілюзії, що битва за свободу вже завершено, і що сміливість більше ніколи не знадобиться. Ця жорстока терористична війна, яка ведеться, Росією проти України. Це нагадування кожній нашій країні. Це нагадування кожному і кожній із вас особисто, що сміливість може бути потрібною вам сьогодні так само, як і в будь-який інший час. Сміливість була потрібна для захисту свободи і наших європейських цінностей. Особиста сміливість Переростає в сміливість суспільств. Сміливість народів є сміливістю держав. А держави, за кінцевим рахунком, визначають, чи буде наша Європа сміливою. Зараз Європа саме така смілива, ухвалює рішення, підтримує захист свободи, тисне на агресора. Зрештою, завдяки чому це відбувається? Це сміливість лідерів і це сміливість звичайних людей за якими слідують лідери. У мене немає сумніву, що ми переможемо у цій війні, яку розв'язала Росія. Сміливості українців та сміливості наших союзників і партнерів вистачить, щоб подолати цю державу терориста і російську ідеологію ненависті до європейської свободи. Причому наша перемога зараз, коли російська агресія торкнулася лише України, зробить те, що не вдалося зробити у вирішальне десятиліття перед Другою світовою війною. Ми знищимо тотальне зло у його корінні, коли воно ще не встигло охопити агресію інші народи Європи. Але навіть після цієї нашої перемоги ми не повинні втрачати сміливість. Ви не повинні втрачати сміливість. Ніхто не знає, того свого часу, коли, можливо, доведеться стати на захист свободи. І Ніхто не знає достеменно, які загрози свободі можуть виникнути через рік, через п'ять років. Якщо доведеться захищати свободу, будь ласка, будьте сміливими. Будь ласка, не здавайте своїх цінностей тим, хто прагне їх знищити. Боріться, щоб простір свободи нічого не втрачав. Якби так не робили до нас. А сьогодні тут не було би нас. І якщо так не будемо робити ми, то хіба свобода збережеться після нас? І я щиро бажаю кожному і кожній з вас знайти ту сферу, в якій ваша сміливість зможе дати більше свободи, можливості всій нашій Європі. Я щиро бажаю вашому поколінню передати вашим дітям ще більш вільну, ще більш об'єднану та ще більш захищену Європу, ніж ми можемо забезпечити зараз. І обов'язково забезпечити. Я дякую вам за увагу. Ще раз вітаю усіх з Днем Європи. Запрошую вас наступного року відзначити День Європи в Україні. Я сподіваюся, сподіваюсь, що все вийде і сподіваюся вже у мирній Україні. Слава Україні! Героям слава! Щиро дякуємо, пане президенте, і просимо учасників нашої зустрічі до сесії питань і відповідей. А цю сесію прошу модерувати е, грама Гаррісона, керуючого директора Альянсу і Юні Валті. Дякую пане президенте. Дякую. Дякую, пане президенте. Дякую за те, що знайшли час долучитися до нас в цей день. Дякую за ваші також коментарі, дякую за ту лідерство, яке ви демонструєте протягом останніх а, місяців. А мене звати Грем Гаррісон. Я керівник Альянсу університетів і я радий модерувати цю зустріч. Дякую, пане президенте, за те, що ви погодилися відповісти на запитання. І коротенько про процес. Я буду викликати кожен університет по черзі, після того студент буде підходити до мікрофона і ставити власне запитання. Після того, пане президенте, ви матимете можливість відповісти на запитання. Отже, спочатку передам Слово університету Берменгема. Вітаю, пане президенте. Мене звати Ліам Гош. Я студент університету Берменгем. Моє запитання наступне. Як альянс європейських університетів, ми намагаємося мати власне підхід до добробуту. І а, майбутнє України безумовно пов'язано із Європою. Що ми можемо зробити, як громадяни в Європі, щоб допомогти громадянам України? Дуже дякую тобі за запитання. А, мені здається, а, відповідь в тому, що у вашому запитанні є помилка. У вашому запитанні, що можуть зробити а, ви, громадяни Європи громадянам України? Ой, і в цьому є помилка. Найголовніше, треба усвідомити, що ми всі є громадяни Європи. І коли не буде цієї лінії, не буде цього розмежування, ми зрозуміємо, що ми із одного світу абсолютно з одними цінностями, бо ми їх захищаємо. І тоді ви знайдете дуже швидку відповідь, коли ви будете розуміти, що ми однакові. Дивіться, ми нові люди – «Ми люди європейські». Так, колись Україна була частиною Радянського Союзу. І сьогодні пані Бусе цитувала Джона Леннена. Я сам обожнюю Джона Ленана і Бітлз, і, і так ось, можу також можу процитувати. «Ніхто не хоче», як, як співали Бітлз, «Back in USSR». Тому ми, вибачте, але ми такі самі європейці, як і ви. І тому, коли ви кажете, що ми маємо зробити, то ж зробіть те саме, що для себе. Захищайте свободу так, як захищаємо ми. Ні, я не говорю на полі бою в Україні. Тут ми справимося самі. Але дуже важливо, щоб ви тиснули на свої суспільства. Щоб суспільство було об'єднане в допомозі і підтримці України. Засуджуючи агресію Росії. Тиснути на своїх лідерів, політичних лідерів, які повинні допомагати Україні. І впроваджувати, якщо санкції проти агресії Росії, то потужні. Якщо передавати зброю, то без будь-яких... Подивимось, давайте ще почекаємо, тощо. Якщо допомагати Україні в захисті в медіа, в інформаційному просторі, то на всі 100%. Ось що ми повинні зробити з вами. Усвідомити, що це війна Росії проти Європи, проти світу. Тож ми одні люди, проти яких бореться російська агресія. Але вас і всіх в Європі захищають саме українці, і тож підтримати українців, цього буде достатньо. Thank you. The next comes Дякую. From you. А тепер наступне запитання від університету Колон. Пане, Пане президенте Чошуа я студент-медик із університету Колон, і хотів би поставити наступне запитання. Як ви думаєте, коли завершиться ця війна, що зміниться а, з точки зору українських студентів про майбутнє Європи і що ми, як студенти Європи, можемо з цього навчитись? Дивіться, ми робимо все, щоб ця війна закінчилась і ми боремось. І нам не потрібен заморожений конфлікт на нашій території. Ми хочемо витиснити, і витиснити російські війська з нашої території. Більше ніякого продовження війни ми не хочемо. Ми хочемо просто бути свободними. І ще раз нагадати, що ми не в ляльковому театрі президента Путіна, а ми самодостатня держава. Ось і все. Чи може допомогти студентське суспільство? Всім. Я вам скажу відверто, студенти – вони найсміливіші. Це якщо продовжувати тему мого звернення. У нас було дві революції заради свободи, європейського вибору, розвитку. У нас почалась війна. І в усіх цих напрямках першими на полі бою, першими на майданах часи революції першими у ці моменти боротьби за свободу завжди була молоді, завжди було студентство. Чому ну тому, що це унікальна енергія? Також після війни що потрібно буде робити? Відновлювати зруйновану державу Україну. Відновлювати майбутнього члена повноправного Європи, Європейського Союзу і відновлювати Україну. І на все це знадобиться допомога. Допомога яка? Це допомога в роботі, в розвитку, в своєму вкладі, своїх думок, вклад у реанувації України, тому запрошуємо таких енергійних людей, студентів зі своїми ідеями, зі своїми знаннями в Україну щодо відновлення нашої держави. Відновлення різне. Ви сказали, що ви студент медичного напрямку, і це дуже потрібно, тому що ви знаєте, що да, і питання кількості поранених, і ви розумієте, що це за війна, і питання психологічного, психологічних викликів, викликаних війною, і питання ментал health, і всі ці питання, вони дуже актуальні завжди після війни, і тому на нашій території знадобиться ваша допомога, хоча я думаю, що це... Як то кажуть, win-win. Для України це дійсно буде допомога таких людей, як ви, а для вас це набратися цього досвіду. Так, пане президента і дуже добре відповіли, дякую. Дякую. А тепер наступне запитання від університету Флоренції. Вітаємо, пане Президенте, я Федерейка з університету Флоренції. І хотіла поставити вам таке запитання, чи є якийсь спосіб для вас і для українських громадян знайти добробут кожен день, от не зважаючи на оцю складну ситуацію, з якою вони постійно мають жити? Дякую за запитання. Це складно. Складно відповісти на ваше запитання, скажу вам відверто. Складно у час війни знаходити добробут і позитив. Але, як би там це не звучало, ми навчилися мотивовано жити в Україні під час війни. Атак артилерії, ударів з неба, балістичними ракетами, іранськими дронами, тобто щоденних викликів. Ми навчилися. Це дуже складно. Але ми живемо мрією. І ми дуже об'єднані. Дуже об'єднані. Такого об'єднання України ніколи не було за часи нашої незалежності. І мотивує одне мотивує мир. Мотивує закінчення війни, перемоги. І для нас це, це великий, великий виклик. І тут важливі моменти є – це цінності, за які ми боремося, але на які зазвичай ви у мирний час не дуже звертаєте увагу. Цінності – дружба, цінності – твоя держава, рідні люди, цінності – це сім'я, твій дім, собака, дитина, кохана людина – все це – все це дуже-дуже-дуже важливі речі, і ти з часом і розумієш, що саме це найголовніше, саме це те, що тебе тримає на цій землі, і заради чого ти живеш. А тепер заради чого ми виживаємо, тобто боремося за життя. Ось все це нас і тримає. Next comes from Дякую. Іналко. А тепер наступне запитання від Інауко. Мене звати Анастасія Бінетон. І моє питання таке. Іналько спеціалізується на вивченні мов, культури світу та міжнародних відносин. тому, що у студентські роки ви хотіли стати дипломатом, а тепер відстоюєте інтереси нашої держави в світовому рівні, маючи неймовірний досвід успіху та поваги. Скажіть, будь ласка, які, на вашу думку, головні якості повинні виховати собі студенти усіх країн. Мені складно сказати за всі країни. Якщо чесно, я і так несу відповідальність за Україну як президент. Тут нести відповідальність за всіх – точно це ну, великий виклик. А які основні якості? Складно сказати. Я би звернув увагу на людиноцентризм. Мені здається, що Люди – це найголовніше. І якщо ти будуєш своє життя навколо цінностей людських, то з такими людьми можна і жити, і виховувати, і пройти життя разом, і любити один одного, і, і робота, і життя. І мені здається, що питання все в, це в якостях людській – гідність. Свобода, поважати інших, поважати права людей. І я вважаю, що це одне з найголовніших – поважати права інших. Тобто не думайте про свої права, думайте про права інших. Тому що якщо ви не порушуєте права інших, то високий, високий шанс, що вас також будуть поважати. І Тому ваше ставлення до життя, ваше ставлення до інших людей обернеться ставленням до вас. Так, мені, мені здається. Якщо ти не є агресором, якщо ти не забираєш чогось іншого, ну, значить до тебе також це не повернеться і будуть поважати і тебе, твої права, твоє життя, а потім і твою роботу, твою нерухомість, ну, хто, для кого що є цінним, я не знаю. Тому поважати права інших, напевно, так. Це, мені здається, найголовніше. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Дякую. The... Тепер наступне запитання від нашого університету Швеції. Наше запитання таке, як уряди можуть робити так, щоб до всіх ставилися рівно, по-рівному, незалежно від того, хто ці люди за походженням, аби створити Європу, що дійсно ґрунтується на єдності. No. Абсолютно, повинна бути абсолютно відкрита законодавча платформа для, для цього. У нас в Україні абсолютно рівноправні у, рівноправа, рівні права у всіх людей будь-якого віку, по статі, гендерна рівність, тощо, і ми повинні все це розвивати. Є виклики, не все ідеально, над багато чим ще е, треба е, працювати, але такі кроки повинні бути. В принципі, я вам скажу відверто, що європейська модель і європейське законодавство, воно дає можливість тобі нічого особистого не вигадувати. Наприклад, нещодавно, незважаючи на війну, ми прийняли Стамбульську конвенцію. І від таких кроки вони не повинні звертати увагу на те, що є виклик, є війна, ми... Повинні йти і цим я вважаю, що в цьому є міцність європейського союзу, якщо країни бачать себе в Європейському Союзі серед рівних країн Європи, вони повинні знати, що в принципі все право, яке є в то в тій чи іншій державі Європи воно буде застосовуватись і в твоїй державі. І ми до цього дуже відкриті. І ми, незважаючи на те, що ми поки що не член Європейського Союзу, але ми йдемо цими кроками і приймаємо відповідні закони. Дякую. From... І останнє запитання від uh, КНУ Шевченко. Моє питання. Як ви вважаєте, Україна зараз – це опора вільного демократичного світу? Краще за вас я вже не скажу. Я, ще, я не про себе, я про опору. Я думаю, що ніхто б не хотів, щоб пала Україна, тому що треба шукати буде іншу опору. І це значить, що хтось інший буде боротися і буде гинути. І тому Україна не тільки опора, я б тільки додав би Україна – паркан. Ця стіна між абсолютною автократією і демократією. І тому ми повинні вистояти для того, щоб у майбутньому потужної незалежної Європи бути дійсно опорою. Тому і тримаємо цю стіну міцно. Дякуємо, шановний пане Президенте, розуміємо вашу завантаженість. І сьогодні лідерка Європейської комісії була на зустрічі з вами, запевнивши і Україну, і Європу в нашому спільному майбутньому. Хочемо побажати вам мужності, витримки і якомога швидше миру і перемоги для того, щоб, як і ви наголосили, будувати нову. Свободну, незалежно, Соборну Україну, а ми, і Альянс університетів, і наш університет Шевченка, ми разом з вами в цій боротьбі. Дякуємо. Дуже дякую. Так, з великою честю дякую вам і всім університетам за цю можливість поспілкуватися. Всіх також вітаємо з цим днем. Ну, дякую з, у, університетам, які дали прихисток для, для наших, для українців і за те, що є такі відносини між нашими університетами, безпосередньо те, що зараз бачив між університетом Шевченко і вашими поважними вищими. Тож, всього найкращого, бережіть себе, бажаю всім миру, а разом до перемоги.